Το σίττο ή μέρος μέρο των δεύτερων. Ο σδομό. 2. Το πέμα. 3. Ο τυρό. 4. Το 5. Το 6. Το τέιον. 7. Τα τεταρρυχευμένα μέλα. Τα ερτουμένα μέλα. Έτσι εμέναι οπω ώραι. Οκτο το βουτύρον. Εννέα. Εε μαργαρινή. Δεκα το αρτίδιον, Χένδεκα τα παστά. δώδεκα, τα σκόλε Τα σκόλε παστά. Τρία ο άρτος. Τέσσερα το χόρδευμα. Ο αλλάς, Πέντε το σάχαρ. έκαιδεκα, το γάλα. επτακαίδεκα, το σίναπι. οκτοκάιδεκα, ο πλακούς. Εννέα καίδεκα, Ο κρόκος του οϊού το λευκόν του ου είκοσι έν, το ου έων είκοσι δύο, χο καφές είκοσι τρία, η καφεικέ η καφεθείκε το καφεμπραστερίον είκοσι τέσσαρα, το κυλικίον καφεδος Παλάθεε, εξ, το κρέα, έικοζη επτά, το σμίλεουμα, έικοζη οκτώ, τα τεγανιστά γεώμελα, έικοζη εννέα, το αλάτο ντοχέιον, τριάκοντα, ο χάλ, το χάλας. τριάκοντα ἐν, το έλαιον, Τριάκοντα δύο, το όξο. Τριάκοντα τρία, το πεπέρο ντοχέιον. Τριάκοντα τέσσερα, το πέπερι. Τριάκοντα πέντε, τα τροόξιμα. Ε φουλά. Τριάκοντα έξ, το μέλι. Από τριάκοντα επτά έω τεσσαράκοντα, αϊπόζεϊς. Τριάκοντα χεπτά, ο ΖΔΟΥΘΟΣ. Τριάκοντα οκτώ, τα άποστα ΖΔΟΜΕΝΑ. Τα όινοπνευμα, Τριάκοντα εννέα, ο ΑΦΡΟΑΔΕΣ ΩΗΝΟΣ. Τεσσαράκοντα, ο ΩΗΝΟΣ. Τεσσαράκοντα ο λάγινος, Χω, ε, ασκός. ο ε, στάμνος τε σαράκοντα δύο, ο ίχθυς.